Hei, tällä videolla puhutaan ainesanoista. Esimerkissä ainesana on vesi. Se, onko sana perusmuodossa tai partitiivissa, riippuu siitä, missä roolissa sana on lauseessa. Katsotaan ensin, mitä ainesanat ovat. Tässä näet sanoja, jotka eivät ole ainesanoja. Ne ovat laskettavia sanoja, esimerkiksi auto, pyörä, mökki. Voit aivan hyvin laskea, onko ulkona kaksi autoa tai esimerkiksi kymmenen autoa. Ainesanat sen sijaan ovat asioita, joita sinä et voi laskea. Voit esimerkiksi ajatella, että jotain on vähän tai paljon. Tällaisia sanoja ovat esimerkiksi vesi, maito, ruoka, pensa. Usein esimerkiksi ruokasanat ovat ainesanoja. Myös abstraktit sanat ovat ainesanoja, sellaisia ovat esimerkiksi musiikki tai rakkaus. Harjoitellaan vähän. Katso kuvia ja mieti, kumpi. On ainesana? kuppi vai kahvi? No tietenkin kahvi. Voit aivan hyvin laskea, kuinka monta kuppia kaapissa on. Entä onko ainesana auto vai bensa? No niin, tämä on helppoa. Entäs tässä? Lumiukko ei ole. Ainesana. Sinä voit laskea kuinka monta lumiukkoa ulkona on. Mutta lumi on ainesana. Entäs tässä? Hiekka on ainesana. Hiekkaa on paljon. Esimerkiksi autiomaassa pyramidit voin laskea. Katsotaan sitten pari Perusasiaa, jos ainesana on lauseen lopussa, se on partitiivissa. Kupissa on kahvia, minulla on kahvia, tämä on kahvia, juon kahvia tai haluan kahvia. Huomaat ehkä, että tässä on erityyppisiä lauseita. Missä lause? Eksistentiaalilause ja kenellä-lause, omistuslause, predikatiivilause ja objektilause. Ainesana on aina partitiivissa, siis lauseen lopussa. Myös ulkona on lunta, kengässä on lunta, tuo on lunta, rakastan lunta. tai Älä syö lunta. Vertaa vähän lauseita. Jos ainesana on lauseen lopussa, se on tosiaan partitiivissa. Jos sana ei ole ainesana, on tilanne erilainen. Esimerkiksi minulla on kuppi Äidillä on lapsi. Tytöllä on nalle. Kaapissa on takki, ulkona on auto, akvaariossa on kala tai tämä on kirja. Tuo on hyvä elokuva. No, jos ainesana on lauseen alussa, on tilanne erilainen. Silloin ainesana on perusmuodossa eli nominatiivissa. Pahvi on kupissa, pahvi on pöydällä, pahvi on kuumaa, hyvää ja niin edelleen. Huomaa, että jos lauseen lopussa on adjektiivi, se on partitiivissä. Samalla tavoin lumion maassa, lumi on katolla, lumion kylmää, lumion valkoista. Eli taas jos lauseen lopussa on Adjektiivi, se on partitiivissa. Jos siis ainesana on lauseen alussa, se on perusmuodossa. Samalla tavalla kuin esimerkiksi joku laskettava sana, niin kuin kynä. Kynä on pöydällä. Tai kynä on lasissa. Aina perusmuodossa. Ja lauseen lopussa, adjektiivi on tosiaan partitiivissa. Se vastaa kysymykseen, millaista millaista maito on tai millaista vesi on. Eli ainesana plus adjektiivi on oma rakenne, jonka nimi on predikatiivilause. Löydät predikatiivilauseesta myös oman videon tältä kanavalta. Tässä kuitenkin perusasiat. Kahvi on hyvää tai kuumaa, lumi on kylmää ja lumi on valkoista. Kysymyssana tosiaan on millaista, eli millaista kahvi on tai millaista lumi on. Vertaa sitä, ei ainesanoihin, laskettaviin sanoihin. Silloin kysymyssana olisi myös millainen. Esimerkiksi millainen auto on tai millainen aurinko on. Silloin adjektiivi lauseen lopussa on perusmuodossa. Auto on hyvä, pahvi on hyvää. Harjoitellaan vähän. Jos näet kysymyssanan, joka on partitiivissa. Voit jo arvata, että vastaus on partitiivissa. Millaista hiekka on? Se on kuumaa tai pölyävää esimerkiksi. Millainen lasi on? Lasi on tyhjä, kirkas, läpinäkyvä. Entä millaista vesi on? Vesi on kylmää, raikasta. Entä millainen perhonen on? Se on kaunis. Se on pieni. Entä jäätelö? Millaista jäätelö on makeaa, kylmää, hyvää? Millaista ratsastus on? Ratsastus on mukavaa, hauskaa, ihanaa. Voin tietysti kysyä myös, millainen poni on? Ja silloin vastaus olisi, poni on mukava, kiva, ihana. Millainen taivas on? Tässä kuvassa taivas on pilvinen. Huomaa siis myös kysymyssanat. Opiskelit varmasti jo tavalliset kysymyssanat perusmuodossa. Mikä, millainen ja minkä värinen. Jos tiedät, että vastaus on ainesana, myös kysymyssana on partitiivissa. Esimerkiksi. Mitä lasissa on? Tai millaista paperi on? Tai minkä väristä pahvi on? Toivottavasti tästä oli sinulle vähän apua. Tältä kanavalta löydät myös videot eri lausetyypeistä. Ja myös tuosta predikatiivilauseesta löytyy oma videonsa. Kiva, että katsoit! Ei